На влашні може ми на хвілі пишеться до янзику польського. День добрий, вітамін на тим подкасті. Моя по життю буде мета, щоб мої діти не знали російської мови. Вона каже, ви розумієте, що ви спонсоруєте цим самим, цим самим війну? І... А він каже, це ваша проблема. Ми написали скаргу на нову пошту. На біса вам російське. Я цього не розумію. До Москви! Ясне-ясне, <ріху> пані Пошли, до Москви! І депортувати Добно. звідти всіх росіян. Я дуже, я дуже горжусь цим, що я майже посадила людинку. І я така, на моїми руками казати була. Всіх вас знову на нашому сьогоднішньому подкасті. Ми продовжуємо записувати інтерв'ю з е, цікавими людьми, з громадськими діячами, з активістами. Е, сьогодні у нас в гостях Інна. Добрий вечір. Привіт. Добрий вечір. Інна, Це я. розкажи, будь ласка, щось про себе трошки, щоб наші глядачі ввійшли в курс справи. Що тебе привело сюди? Або Хто? Мій знайомий привів мене сюди. <ріхи> мене звати Інна. Я уродженка Охтирки. З початку повноштовного вторгнення займаюся волонтерською діяльністю. І просто кожного дня прокидаюсь з думкою, чим я можу допомогти, до, щоб ми швидше перемогли. В принципі, це найголовніше про мене. На сьогоднішній день. Чим зараз допомагаєш? Ну, зараз? Дні. Мов, сьогодні я е, забрала Наприклад, оці сітки маскировочні. Це саме сьогодні, якщо ти... В загальному. В загальному, то зараз наша команда займається автомобілями. Ми привозимо для військових автомобілів за кордону. У мене просто є привілігія, я можу за кордон виїжджати. Тому я їх привожу. Так, Привожу автомобілі за кордону, ми їх тут... Тут ремонтуємо, фарбуємо е, і на передову. Або ж, якщо машина вже там, але має якісь вади, що не може повноцінно, повноцінно виконувати свої, свої функції, то ми забираємо звідти і ремонтуємо. Чи Це, затратно так? зараз взагалі бути волонтером? Питання риторичне, але все. Так. На початку було дуже легко, з усіх сторон всі хотіли допомагати. Ми на початку, були, на початку війни якби, жили у Львові і там загружалися гуманітаркою і перевозили вохтирку. То зараз, якщо я скажу, то мені загрузить мені машину гуманітарка, це вже буде важче, мені треба буде приїхати 3-4 склади, щоб мені загрузили якийсь кадік там, чи ну, маленьку машину. А раніше було так, що ми загружали і транспортери великі, і... Ну, це просто заїжджаєш на один склад і загружають тебе. А зараз це набагато важче. Це знайома ситуація, тому що ми тут також спочатку повномасштабного турнина, наша організація займалася волонтерством, ну, в плані того, що доставляли гуманітарні вантажі. І ти згадуєш ці перші дні, коли тобі просто з усіх усюд можуть насипати. Угу. Я, наприклад, організовував, був в Кириківці, сидів перші два місяці війни, якраз коли зайшли російські війська, стали от шукав можливості як туди доставити якісь вантажі харчові мені дуже допомогли мої колишні колеги і друзі знайомі з Польщі саме дуже їм вдячний фірма Кодоньотов який я працював транспортна компанія дуже вам дякую, дякую. волонтери волонтери долучалися волонтери із Кам'янця Подільського там де також був мій колишній колега Дуже гарний дядько Володимир Драгусевич і кам'яницькі волонтери Ми насипали всього, чого можна. Мука, крупи, е, каші якісь, просто приїжджаєш і ти, е, коли це роздаєш усе, ти, ну, люди дуже щасливі були, бо реально було таке, що в магазинах, наприклад, в селі нічого не було. Угу. Зараз ситуація набагато складніша в плані того, щоб е, знайти. Так, так, це правда. З чим пит... це зв'язано? Просто така сама тенденція, якщо порівняти, була і в 2014 році. Але на так, початках всі хотіли допомагати, а потім потихеньку. А так завжди, так завжди. Це просто був такий пік на початку, це було в тренді. Це ось, всі, весь світ підключився, війна в Україні, всі допомагають. І тоді був великий потік. І у більшості людей зараз вони, ну так, я ж допомагав, в принципі, ну, якусь, щось вже давав, мені вже трохи набридло, я вже хожу на роботу. А зараз, щоб якусь волонтерку, ну, щоб мати якусь гуманітарну допомогу, чи е, обмундирування чи саме автомобілі, е, то треба дуже-дуже сильно працювати і мати мотивацію в самому собі, а не в людях, що вони, ти, ну, якби дають тобі якийсь вантаж, ти такий, о, це мене змотивувало, поїхайте в Охтирку, ну, наприклад, а ти повинен сам все вишукувати. І це, ну, більш енергійно затратно, Але ще ж може бути такий варіант, наприклад, в тій самій Польщі. У мене є знайома Агнєшка Бракач, Агнешка Блащик. Здається, вони вдвох, а в більшості Агнешка Блащик, займалася харитативною діяльністю, вони постійно збирали речі для якихось бідних сімей. От, і е, вона весь час казала, ну, там були якісь, каже, кошти, я всі ті кошти, що в мене там були, віддала на цю благодійність, і в мене зараз там можна хоч стіни, із стін їсти цю штукатурку, бо в хаті нічого немає. Немає нічого. От, і так само ж кожна людина, ну це є такі люди, які, наприклад, останні віддають, а є люди, які... Всі були, ну, на цьому потоці, що хотіли нам допомогти, як нації, в принципі, через те, що у нас така важка ситуація. Але не кожен може, наприклад, у когось є сім'я, постійно ти ж не будеш віддавати кошти. Наприклад, нам воно їде, ніхто ж, ну, так, дуже багато людей, ну, мабуть, не задумується, що воно не просто так десь береться з неба, а за нього запиток потрібно. Це дуже актуально? Це дуже актуально, бо, ну, люди думають, що, ну, ми, ми перевозили шлях Львів-Охтирка, то люди думають, що ми просто загрузились у Львові і телепортнулись в Ахтирку, і все клас. А те, що е, нам треба заправити ці автомобілі, проїхати в одну сторону, е, тут розгрузитися і цьому самому водію поїхати назад на другий той самий день. Тисячу кілометрів туди-назад, навіть більше. Тисячу двісті, бо ми не їздили Києвом, ми їздили низом, там, через Вінницю, Кропивницький, ну, щоб об'їжджати е, об Київ. Тому тисячу двісті в одну, тисячу двісті в другу. І, так, е, ну, і люди думають, що це так все просто, Ну, Але все одно, все одно е, оце про, про кошти, е, часами буває, що е, от є збори якісь, і люди, люди думають, що я не можу скинути, наприклад, тисячу гривень, я не можу її виділити. Але 100 гривень – це, це ок, якщо скинеш ти 100 гривень, ти скинеш я, люди за кадром скинуть по 100 гривень, це вже буде та тисячу, яку ти ну, не мог виділити. Ну, тобто, це вже буде супутник. А, це вже буде супутник, правда. Ну, е, ми коли збирали, збирали гроші, ну, це вже пізніше почала, що ми вже всі свої запаси потратили, і я така, давайте Боже, будемо збирати вже кошти на бензин, я запускаю пост в Інстаграмі, що, ну не пост, я в історіях виходжу, ми зараз збираємо, зараз, хлопці купили свою машину, але нам треба їх заправити, давайте їм допоможемо. І люди скидають, і так, були там і по 5 тисяч скидали, і по 1000. а були такі, що по 5 гривень скидали. І це так само вклад, це так само ну, потрібно, що просто якщо багато хто буде, ну щось зміниться в нього в голові, що ті 5 гривень, це ти не… Це ти не опустишся низько, що ти тільки 5 гривень закинув. Це навпаки, це ти опустишся, якщо ти нічого не скинеш, якби то просто пройдеш мимо, а потім там підеш собі і купиш за 200 гривень бургера, який тобі не сподобається, а 5 гривень ти не мог закинуть. Тобто є такі люди, які, які ну, не цінять ць, цих, як, би, ць, як, як це сказати, що не цінять цих, цих, цей мєлочі, яку можна просто в кучу скинути, і це буде, це буде супутник. А скільки зараз коштує дорога Львів-Вахтирка, наприклад? Це дивлячись, який об'єм об двигуна, дивлячись, який, який роз, ну, розход. Ну, в середньому, скільки ви, які ви вам вантажите авто? Три з половиною ну, тонни чи більше? Зараз, ні, зараз ми не возимо гуманітарку. ми зараз тільки автомобілі возимо, а, якби, с... так, перевозимо. Добре. Що... Якщо, так. якщо брати чисто автомобіль, скільки буде коштувати дорога? Тисяч сім, напевно, п'ять сім. Ну просто це, дизель, це дизельні автомобілі з великим з великим об'ємом на чотири uh -huh. колеса завжди. Ну тобто це, це в апріорі буде е, дуже великий розход е, палива. А на той час а це в нас тоді ще було таке. Трошки було дешевше через те, що акцизу відмінили, так? Дешевше е, Дешевше в плані того, коли ми, наприклад, розмитнення? Ні, ні. Ні. Якщо ми коли ми возили харчові вантажі, uh -huh. це ще на початку війни було, що якби відмінили акциз. Щоб паливо саме було трошки дешевше. Mm. Щоб не було ну, дуже дорого волонтерам возити. Ми, наприклад, платили, я вже не пам'ятаю, скільки, бо, здається, 15 тисяч платили за 3,5 тонни за машину. Mm. То, то, не точ, точних цифр не, не пам'ятаю, mm. але головна думка така, що це коштує. Mm. Це реально е, кошти, але ці всі кошти допомагають нам е, рухатися далі до нашої перемоги. Тому... Людоньки, будьте вдячні Донайте за… Донатьте на ЗСУ, будь, будь ласка. Будьте вдячні за волонтерську роботу. Донатьте волонтерам і ЗСУ. А чи потрібно висвітлювати свою роботу в медіа волонтерам? Так. О, з однієї сторони це можуть бути якісь, ну не те, щоб секретні, але інформація, яку б не бажано було розголошувати. Але в другий момент це могло б мотивувати інших людей допомагати та показувати результат. Те, що не треба розголошувати, показувати, що ну, не можна по конфіденціальним якимось міркам, то, то ти не розголошуй. А якщо ти, ти е, показуєш, що ти займаєшся якимись справами, то люди до тебе тянуться і люди тобі донатять. Якби це, це головне. Бо навіть от була в мене історія, що пройшов місяць війни, уже, уже почало все стухати потихеньку, ну, якби, як, дивлячись і з, першим, і з першими днями. І вже місяць пройшов, вже трохи повільніше це Почалося вже тоді ми почали е, наблюдати. Е, то я виходжу в історіях е, ну, в себе в інстаграмі. кажу, що от ми займаємось, машину сьогодні загрузили. Продуктивний день, все класно, і ви не ну не спіть, допомагайте, що можете то робіть, не грошима, так якимсь ділом. І мені написало багато людей. Е, багато, ну, як багато п'ять, але все одно. Написала, що чим я можу допомогти. Там може я, я зараз у Львові, там поїду щось заберу. Я, я доступний. Навіть людина за кадром мені відповідала на мої історії і казала, що може допомогти. Він в Охтирці знаходився і казав, що якщо треба там допомога, то він по Охтирці може, може тут допомагати. І мій брат малий він на той час був за кордоном. Ми його вивезли, і він мені теж написав: каже, як ему може допомогти. І ми думали-думали, він був у мене кібервійськом. Він, він е, банив всі ці ну, групи, телеграм-канали російські. І він, не тільки він, а він підключив своїх друзів. І я так йому скидала так, Ваня, оця ссилка. І він такий прийняв. І щось там робив у себе, ну, забанює її. Ну, просто, що якщо це буде одне джерело, а вони ж, ну, багато, багато дітей було. І вони от у мене були кібервійськом. То, ну, тобто, кожна, щоб, ну, Хоч щонебудь треба робити, щоб просто йти в правильному напрямку до перемоги. Отак. Шикарно. Чесно, я тобі взагалі особисто дуже вдячний за ту роботу, яку ти робиш, бо мало хто розуміє, що таке проїхати автомобілем із Польщею сюди, що таке його перегнати, скільки це днів в дорозі, скільки за це все потрібно видати, скільки потрібно нервів витратити на кордоні. Це найбільше, це енергію ти віддаєш. Так, так. І все ти робиш просто через бажання допомогти. Uh -huh. А звідки береться енергія потім? Фідбек от? Енергія. І чим наповнюється те, що розтратили? Насправді, для мене дуже важливо з... мати збережену країну і воно мене надихає, що от я бачу, що Зараз ми там, ну, дуже велика, велика мотивація була, коли почали там Харків оця відбивати, область, там, оце зараз Херсон. І в мене багато знайомих є, які служать, і я, напевно, мотивацію черпаю від них, що вони там, зараз їм якісь умови у них гірші, чим я два дні їду в машині. Я їду, ну, нормально, я музичку слухаю, я собі накрутила печечку, мені все хорошо, ну, мене… Ми... Мені добре, я, я не жаліюсь. Якщо я жаліюсь, то це таке, ну, таке, дівчача понить трохи так. Ну, блін, оце їду вже, моя спина болить. Я купила себе карсет, що спина не боліла. Я себе підтягую карсетик і сижу, моя спинка, спинка рівненька, в машині ті їду. Але правда, ну, як, я не знаю, чи я б виїздила, як оце у нас хлопці на початку війни їздили, туди і обратно, туди і назад, Охтирка, Львів. Е, ні, вони в Полтаву їздили дезінформація не їздила в Полтаву, не в Охтирку. До Охтирки не доїжджали. Е, але, ну, тисячу кілометрів туди, тисячу назад, то я не знаю, чи я б виїздила так. Ну, але тисячу кілометрів, оце, як зараз я частенько їжу Львів, Охтирка, на автомобілі, то, в принципі, я вже виношу. Ну, мені нормально. Якби я, я не відчуваю цієї е, ну, цієї напруги великої, що о, я їду. Я просто не думаю про те, що я довго, довго їду. Я свої подкасти слухаю, і це я буду слухати тоді в дорозі. Е, якісь книжечки, оце Багряного слухала. Реально Тигроловів. Реально Багряна. Тигроловів слухала не, оце. Правда. До речі, сьогодні е, ні, трошечки назад. У мене було емоційне вигорання. Я лежала просто, ну це веч це Дуже часто таке буває, що ти ну, тебе так накидає, а потім все одно ранку просипаєш, все добре. Але один із вечорів мені було мені було ну не дуже, не дуже приємно на душі. Отак. Я, мені було так негарно. Не слово таке, я... хто що, що? Та ні, слово кажу таке, тільки що, не вилетіло. Мені було так негарно. Я е, сиділа в інстаграмі, і моя знайома гарна, є, е, вона в Сумах е, влаштовує книжкові зустрічі. І я так, що в принципі, це е, щось таке різноманітне. Може, я просто вже впала в ту рутину, що мені зараз так важко емоційно. Мені треба розбавитись. І я їй пишу, я б хотіла на ці книжкові зустрічі, я на, ну, кажу, тільки не факт, що я на них прийду, бо, можливо, я буду в дорозі, чи справа, але я б дуже хотіла щось з вами почитати. Вони там раз місяць у них ці зустрічі, і книжка, книжка місяця, листопада, обрали тигролови. Я така, все, супер, наш земляк, я хотіла там напишати тигроловів. І Сьогодні ця зустріч була, на 11 годину, і я до вас прийшла так. сюди, написала, що вибач, я не можу, там такі обставини, що я не змогла, не можу поїхати в Суми до вас, тому що в мене тут справа є в Охтирці. Боже. Я до вас сюди прийшла. Це просто супер, у нас наскільки популярне шоу, що до нас так. люди все рівно приїжджають. Я пам'ятаю, коли «Один дома малювала на першій школі, то писала там одна особа, чому не тигралою. Угу. Угу. Буду і сподіваюся. Пам'ятається. Читала ти грилою. Розкажи, будь ласка, всім нашим глядачам. Питання, мабуть, яке буде турбувати багатьох. Як не втрапити на гнилу бляшанку в Польщі? Досить. Дуже важко. Ну просто з того, що розказують, що е, наші вже е, все, викупили. все викупили для ЗСУ і вже їздять на так. Гарманію беруть. Але так. все ще. Але ну, в Польщі, ну, бувало так, що на початку війни люди якісь не хотіли продавати свої автомобілі, а зараз вони продають, то треба просто, треба просто їх... От як, як ми робимо? У мене, ми жили в Польщі дуже довгий час, і чоловік займався саме автомобілями. У нього було там СТО, в гаражі він е, займався машинами і купував машини. Тому він орієнтується плюс-мінус в цьому ринку, е, як розмовляють. От просто у мене, що таке цікавого, в мене мова наукова по Польщі, а в нього така дворова. І mm. його більше розуміють, ніж мене. Ну, тобто я якби, я гарно розмовляю, але... Але все одно, що, ну, якщо домовлятися з кимось про якусь покупку, то я в цьому, в цьому ділі взагалі ніяка. Ну, що там торгуватися, щось іще, ну, там щось спитати, то я, ну, Дань, це для тебе. Ти, ти, ти займаєшся автомобілями, я їх перевожу. Тобто, на початку, ну, і це весь час, весь час моніторингу, ти моніториш, що, що ок, що не ок, ціна, яка, яка, ці люди, чи людина ця е, перекуп, що у нього цих машин багато, чи це людина від власника, ми забираємо автомобіль. Е, бо коли від власника забираєш, то там в ціну ще вкладається емоційна складова, що людина з, цей, з цим автомобілем вже вжила, скільки багато років їздила, ой, це моя ласточка, моя машинка. Мене... А вона весь час була сервісована, так. тут просто Жінка все на роботу... шикарно. Жінка на роботу їздила, так. E, тобто тут просто воно з досвідом, e, з досвідом, але зараз так само буває, що ми купуємо машину якусь, вона гарна, а да, в Україну заїжджає і вона ламається, щось там в ній. Тому так, якби на 100% не можна знати, що це все-таки буде гарно, гарний автомобіль. Тобто все одно ти купуєш її і на СТО заганяєш, так, ну, щоб її підкрутити. І то може через якесь час вона поламатися, тому що це автомобілі старі. А скільки за весь цей час було претензій «Боже, одно купують собі нові машини, оце волонтери, оце заробляють»? До нас? Угу. Ні не разу. Не було? Ні. У мене просто є знайома, не буду називати її ім'я, вона так само служить. Угу. Е, перед, ну, як на, на початку повномасштабного терміння, вона конкретно волонтерством займалася. Ліки, харчі для, для людей, все так само свої кошти витрачала. Угу. Їздила під кулями, реально під кулями, для того, щоб доставити громадянам їжу, а в підсумку її просто засрали, mm -hmm. збачаюся за мій французький, і сказали, що вона собі там і квартиру вже нову купила, і скільки коштів на, на бідних громадянах нажилася, що це вообще капець. Тому волонтерство – це класно, волонтерство – це дуже потрібно, необхідно в нашій країні, але я не знаю, як стосовно до тебе, чи... Отримуєш ти той рівень вдячності від громадян, який він би мав би бути. Від громадян насправді я не, не чекаю. Тієї, Багато не очікуєш. Да. Так, тієї вдячності, бо у ну, кожного своє, кожен думає про своє. Я, напевно, маю якийсь такий фільтр до цього вже. Тобто, от ну, недавно була така ситуація, я їздила, їздила, шукала колеса зимні на машину і думаю, так, мене 4 тисячі гривень. Мені треба купити землю розину з тим, що один колесо, колесо стоїть 2,5 Мені треба купити чотири колеса, має 4 тисячі гривень. Я їду в одну точку, в другу точку, і я їздив своїми подругами, воно просто їм нічого було роботи у нас вони катались. Е, і ми оце приїхали на, в одне із місць, отак, не казати куди. В один місць приїхали і кажу: мені треба отак, отак. Так хто? Я скільки коліс вже роздав на початку війни. І він якось прям, що я в нього прошу ці кольоса, і він як будто на мене наїхав, що а де вони були, а то, а то розкрадали, а то роз'їжджали. І такий весь агресивний. І я така, я розумію вас, я з першого дня займаюсь волонтерством, я все розумію, хто там їздить, хто, хто куди ходить, хто що продає, я все розумію. І ну, з моєї сторони все було ок. Якби я просто почула, що людина біля мене, яка, можливо, я її взяла за якісь емоції, і він, якби, агріснув. Але я цього не так не восприйняла. Ми сідаємо в машину, і мені каже моя подруга, він так на тебе наїхав. А я кажу, так я це взагалі не відчула. Просто, що в мене стоїть вже фільтр на цих людей. Ну, що, в принципі, все добре. Ну, це... Якщо кожен раз так ну, емоційно переживати за, за, за те, то, що тобі людина скаже, що я ж помогав, а нічого нема. Або коли ми возили волонтерку, ну, багато вантажу продуктів, вогтирку, наприклад, для, для населення. І якось впливало так, що я лівим людям просто казала, що от ми ж волонтерку возили, і вони, що? Та я не разу ту волонтерку не получав. І що ви вивозили там? Я, ну, слухайте, це не мої проблеми. Ну, якби це, ви не записали списки. Якби, ну, я, якби я приймала кожен раз, що мені кажуть в мою, в мою адресу, що я погано привезла, я погано вожу, за, ну, за рулем їжджу, чи я там іще щось. Люди добрі, сядьте ви, зробіть так. Ну, тобто... Е, якби я стараюсь їх від себе ну, відкидати просто, ці, ну, ці емоції неправильні. І так ото, і, от і мотивуюсь сама соб себе. Ні, ну чисто конструктиво сприймати, а це все. Так, ну якщо, якщо я їхала в машину, то так. Да. Конструктив я прийняла, що я неправильно їжджу. А ніколи не було. Я, я нормально вважаю. Хоча дуже мало часу, кстати. Півтора року я тільки за рулем, але вже скільки об'їздила. Багато, багато людей скільки не. Відомо. А є взагалі статистика, скільки вже машин перевели. Е, ну, я, пер... я перевезла через кордон, напевно, 6 машин. Прям, ну я перевозила. А і ще багато машин було, що ми в Україні купували. Щоб ну, а в цілому прям, загальна кількість. Може, з 15. Десь так. Ну, це з тим, що. З тим, що деякі, деякі автомобілі самі хлопці купували, ми просто їм допомагали їх доставити. Деякі автомобілі, ми просто ну, сидить чоловік мій в інтернеті, дивиться ну, на цих площадках. Гарний варіант. Фотомото? Та різні. Може бути. На різних площадках він сидить. І ось автомобіль, який точно буде потрібен. Ми його купуємо, комусь він потрібен, і ми його просто віддаємо якби за свої кошти. Та декілька машин ми просто якби, купили і віддали. І в цьому є проблема, тому що моя родина, у нас, у нас є два магазини продуктові, які вже дуже багато років знають нашу родину, багато хто в Охтирці. І то, ну, є так, що ти просто заробляєш ці кошти і віддаєш, а люди тоді, ти ж гуманітарку продаєш. І нам не можна, наприклад, на, е, в, на оптових базах купувати продукти, які там, ну, які з іноземними написами. Бо скажуть, що ми продаємо гуманітарку. Тому ми не тільки українські треба нам купувати. І такого, ну, якби ніколи не було такого, щоб, е, щоб, е, ну, щоб якось ми навіть подумали в ту сторону, щоб продавати це, але. Ну, я впевнена, що у людей навколо це в голові зароджується. Не, ну так багато кажуть, про тебе казали. Хоча якщо угу. чисто з точки зору бізнесу порахувати, там ну, багато заробити на ній не можна. Не. Ну, це... У нас багато ж історій було по актерці, що, наприклад, приходили люди і дивилися ага. Таке саме було в гуманітарці. Да, да. Було, Але я про АТБ, що казав, що АТБ вже торгує гуманітаркою. Він каже, ну таке неможливо, просто АТБ – це велика кампанія, mm -hmm. якщо їй втрачати репутацію за одного якоїсь, це невеликий дохід для тебе, гуманітарка якась, а втрата судові розслідування – це для них буде крах. Тобто, ну ніхто не буде ризикувати. Це правда. Ну, це просто логіка. Але це саме те, що можуть люди подумать. І кажуть, Треба це та щось, та люди, які ну. прийшли з Савка з 50+, Некоторі навіть 40+, плюс, і от в них такі, вони mm -hmm. з повною впевненістю розповідають такі от. А саме обідно, що деякі люди своїх дітей цьому навчають. Ну, що далі, е, ну, в голові у них зараз немає таких думок, що це неправильно так мислити, і я буду дітей своїх навчати далі, що от вони погані, і влада погана, і всі вокруг проти нашої сім'ї. Ну, якби я не маю на увазі свою, а якісь людей ну, так качаю, що ми проти нас. Ну, всі проти нас. Ну, всі погані, ми хороші. Я тут більш оптиміст, бо дивлячись на нашу молодь, яка приходить і до нас молодіжний центр, із якою ми постійно спілкуємося, вони набагато більш свідомі, ніж… Це люди відкриті до світу. Вони, так, вони набагато більш свідомі, ніж ми, наше покоління, і в 10 разів свідоміші, ніж, наприклад, наші батьки-дідусі, mm -hmm. Тому що вони вже можуть бачити картину світу з іншої точки зору. Не тільки, наприклад, як було про Радянському Союзі. У тебе були закриті кордони, ти не знав, що mm -hmm. робиться десь. Вам всім, всім казали одне і те саме. Ось отак має бути, отак правильно, іншого не, не існує. От, е, у нас вже, так як з 90-х років кордони, скажімо так, відкрилися, вже люди побачили світ краще, начали вже мислити, е, то зараз молодь вже... Прямує саме до демократичного суспільства. І просто так зайти і сказати, що ва тебе торгують гуманітаркою, не так не вийде. Потрібно якось додати 2 плюс 2, зрозуміти, які є правові підстави. Ну, можна розібратися. Навіть просто підійти, покажіть, будь ласка, документи на цей товар. Угу. Все, вони, ну, було ж таке. На базі, десь, у нас, здається, щось, щось, таке, щось таке було, я, я читав, здається, в Фейсбук. Люди приносили, показували документи, немає питань. Все, вони, вони цей товар купили, немає нічого. Що, у нас до війни не продавалися товари з тієї самої Польщі? Так, це правда. Але так само, якщо, якщо було б неправильно, ну, якби щось вони перепродавали, так, то люди б із цього зробили, ну, все, ну, розпространили це в інтернеті, що от там продають. А якщо, ну, зачасту так, от люди кажеш, дайте документи, вони тебе показують, ага, хорошо, і пішли собі. Да, а якщо було не так то вони вже, що негативно, ну, все негативно, оце тоді, ой, вони, розпро, вони розпродають, ну, що продають. Мені здається, цей менталітет такий стався, і він існує в нашому суспільстві, що от щось таке, десь хтось вкрав, десь хтось якийсь Зради позор. Були. Ні, не по цілому, якась така жовта преса, от людям це цікаво, якщо просто щось, ну, звичайна інформація, там, оказується, в АТБ не торгують. То це це не цікаво, що тут цікаво, от. Угу. А тебе торгує гуманітаркою? Це треба сусідам розказати, треба всім репостнути в Фейсбуці? Чомусь це людям подобається? І вони це розносять, як вітер, от такі новини. І люди, замість, того, замість корисної інформації, яку потрібно розносити. Е, люди от е, нашого того, що ну, погана сторона менталітету, не вміють робити е, гарні відгуки і компліменти якісь. Що от тобі щось сподобалось у ресторані, то ти, ну, Якщо, ну, дивіться, сподобалося, не сподобалося, а ти більше напишеш, що тобі не сподобалося. А якщо сподобалося, ну, це норма, ладно? Вже. Ну, а якщо не сподобалося, напишеш такий текст, одну дірочку поставиш і все. Ну, тобі ти будеш думати про те, що там щось погане. А якщо, якщо щось добре, то ти, та ладно. Це ж так, типо, має бути. Але, наприклад, от від себе можеш сказати, ти побувала в декількох країнах світу? чи тільки? Mm -hmm. Так, декількох. Ти вже бачила різні сторони суспільства, е, наприклад, як різні громадяни різних країн е, реагують так само на такі ситуації, що потрібно або лайк поставити, або дізлайк. Е, тебе вже є ширше сприйняття, і приїхавши сюди, е, ти ж по-іншому мислиш угу. так само. Це правда. От е, зараз тобі більше хочеться про позитив? Так, щось гарне, правда. Я, я якось стараюсь е, щось позитивне знаходити, Просто я колись у Польщі шукала роботу, прийшла, і мені, з менею проводили співбесіду, і якась замотивована жіночка дуже. Вона мені казала, що от в мене так, що я завжди на якусь погану, погану ситуацію придумую, що гарно з цієї поганої ситуації було. Ну все одно, щось якісь там три пункти, щось не гарне, але щось гарне, ну було. І... Я якось собі, може, це було дуже давно, я якось закарбувала собі це, якби це бачення і стараюсь все одно із поганого щось гарне знайти. І то мені якось, ну, якось, щось мені принесли погану їжу, ну, то я вип'ю доброго компотика, наприклад. Ну, і мені компотик буде добрий. Ну, тобто я не скажу, що це, може, яка не добра їжа мені принесли, всім буду розказувати, туди не ходіть. Я скажу, там такий добрий компот, Бо їдь, ну піть компот, попити. Ну, наприклад, як, ну, ну, до, до прикладу, просто що я стараюсь шукати гарне у, цьому, у цих злих часах. Їжа не гарна, але через мої відео туди більше ніхто не піде. Це позитив. Так, так, позитив. Добре, що не тільки я одна. Ні, після мене вже ніхто не перечепиться. Так. Або там, мені сподобався дизайн в цій, цій кав'ярні, чи там красиві чашечки. Ну, типу, якби, щось таке гарне я стараюся знайти. Може, я просто така, трошки романтизую, романтизую цю, ну, це суспільство. Моя просто дуже гарна подруга є у Варшаві. Надя, я знаю, що може ти подивишся це відео. Е, вона, ну, от, от вона, Живе отак як в поезії. Отак, ну, живе як будто свій останній день. Знаєш, ну от все у неї так гарно. І мені от подобається від неї це начерпувати. І, і може я навчилась у неї цьому, що от все одно в поганому я знайду щось хороше. Ну, може це з часом буде, що як проаналізуючи, я знайду щось, щось гарного. Ну, я, я розумію Надю, бо я так само оптиміст. No. Шукаю тільки позитивні сторони, ну, як, не тільки позитивні сторони, але в, більшому, в більшості uh -huh. випадків. Тому... Е... Так, я, їм, я їй передам. <рес> <рес> До речі, у вас <власне> знайомий. <рес> <рес> Це та людина, про яку ти постійно кажеш, що він за кадром. Владислав Любарець. Yeah. Наш режисер, відеомонтер. А тут фотка появиться. <реш> <реш> Нічого не з'явиться. У першому випуску не з'явилася ніякої фотографії, коли Міша сказав, що появиться фотографія. <реш> Кстати, <чого? реш> Нічого не з'явилося. Це все обман. <реш> Але <реш> <реш> я не знав цього. А <реш> <реш> не дивися ваші подкасти, значить, так? Да? <реш> навіщо, навіщо дивитися подкасти тому, хто на них сидить? Так. Нічому. Я, я коли давала інтерв'ю на радіо, то я переслухувала себе. Мене, ну, якби я, Є такі люди, які соромлююся, тіпа, типу свій голос, там, чи як він буде виглядати. Мені навпаки, треба подивитися і щось там проаналізувати, чи щось там в майбутньому. Наприклад, не казати «тіпа». Mm. Але я на польському інтерв'ю давала, на інтерв'ю, тому там немає таких слів-паразитів. Там не Наприклад, було «тіпа». коли переслуховувала свій голос, але можна ж було вставити на польський Типа ні, a... там по-іншому трохи переводиться. А такі штуки, як. Ну, ну, влашне так. Ну. Буває так? Так, ну. Оце но, це в Польщі є такий, ну, паразит, я тебе слухаю. Слухаєш. Ми, до речі, всі троє були в Польщі, тому ми розуміємо, про що йдеться. Четверо. Четверо. Як тут поляка, діаспора це Так. Trzeba było też takie prowadzić interwuy na Polskiej. Było by duże ciekawe. Masz była by audytoria polska audytoria. No właśnie, możemy na chwilę przejść do języku polskiego. Dzień dobry, <śmiech> witamy w tym podcaście. <śmiech> Możesz to wyrzać pizm niższe. <śmiech> mam, mam wielkie sumienie, że wszyscy Ukraińcy nas zrozumieją. Ale większość, no dobra nie większość, kilka osób na pewno z tych, którzy będą oglądać ten podcast, na pewno byli w Polsce i coś co tam zrozumieją. Nie będę mówić, ale A mi nie jest potrzebne to. Fajna reklama naszego podcastu, naszego, y, naszej społeczności, naszego miasta. Dzięki. Dzięki Polsko. A Wy, ma, a wy macie tam jakieś tam kursy polskiego, nie? Czy już nie? Y, już się skończyło. Już się skończyło. No niestety. <ścoughs> Właśnie no, na tych no, kursach no, języka no. polskiego byście nauczyli tak rozmawiać нада зробити дубінг». Тут. «Дубінг» чого? «Дубінг» — це переклад. Ага. Ну, це, ні, це, це не субтитри, це саме голосовий переклад. Ага. А хто озвучувати -ня буде? Ми попросимо Володимира Остапчука, щоб Ня. він нам перевів. О, Боже. <свят> Нічого, Боже. Ну, бо він, мабуть, вже скрізь перекладає Ну так, все, це, ж, це ж зірка дуже... Ні, велика. ну я да, знаю, б... Ваш, я не думав, що він там прям десь... Я, я точно не знаю, чим він займається. Я, я колись чув претензію від якогось свого знайомого. Він казав, що в нас вже просто одні й ті самі люди все перекладають. Uh -huh. Одні й ті самі люди. А до речі, якщо ти підеш в кінотеатр в Європі будь-який, 80% фільмів... Вони йдуть мовою оригіналу, а uh -huh. в тебе тільки знизу субтитри, на які тобі отак приходиться дивитися, щуритися, щоб... Мову, яку ти, ти не розумієш. <рив> <рив> <рив> <рив> Ні, але є, є польський е, дабінг, це коли один голос тільки. І мені це так подобається, страшне. Я, е, в мене Netflix-родина польська, і е, зачасту там є польський переклад. Це тільки одним голосом. Отаким голосом він розмовляє без емоцій, без нічого, просто отак. Але на фоні ти чуєш оригінал. А, і коли ти е, польську мову просто сприймаєш і не перекладаєш це в голові, то ти чуєш тільки оригінал. І це дуже, це дуже класно. Ну, якби Я, коли обираю, е, обираю мови, то я, звичайно, в першу чергу українську. Але якщо немає, на жаль, української мови в деяких фільмах, то я обираю польський, польський дубляж. І взагалі класно. А як ти зараз ставишся до російської мови, ну, скажімо так, у фільмах, музика? Дуже негативно. Я категорична в цьому. Навіть... Якщо. Чи Якщо було б правильно буде... зараз взагалі заборонити російську мову в... на державному рівні? Так. Я думаю, так. В фільмах, музиці? В... Здається, вона на державному рівні. Ну, я маю на увазі, щоб взагалі, тіпо, як... Ну, але Він... це потрібно, щоб людям дійшло. Це... Дивіться, ми в повсякденному житті розмовляємо суржиком. Але зараз добре, що ми переходимо на українську мову, але це лагідний перехід. Це не так, що... Як було розстріляне відродження, розстрілювалися, що українською мовою розмовляєш. Але тут тут так легенько ти переходиш. Ти деякі слова, деякі слова в своєму повсякденному суржику заміняєш на українські, і це вже все одно лагідний перехід. А от в цих в тих ну, циркуляр, там було купу часів, так. коли забороняли прямо тоталітарно... Ми триста років жили під просто окупулації. чому чому ніхто, якщо є такі приклади, і при в великих кількостях заборони української мови, то що коли намагаються заборонити навпаки російську, багато хто так реагує, тобто що це не, не можливо, і... Я думаю, що тоді теж так було. Ну але, але зараз це просто бранняли. що є що є інтернет, і це все ну так на одному до нього. Ту можеш все бачити, як це відбувається, і ну як до того, що я думаю, в один момент. Я думаю, що це був перший тиждень, перший тиждень війни. Я музику не слухала напевно місяць. Ну, мені просто не йшло. Я не могла я не могла собі дозволити взагалі якось радіти. Ну, це максимально був ну, відверто неприємний досвід. Взагалі, по першим, по першим перший місяць, та взагалі, ну якби і зараз, якби зараз ми трошки повертаємось до до чогось нормального, але на початку, на початку взагалі ти не мог собі нічого дозволити гарного. І тоді я е, якось випадково, в першу неділю війни, я, я зайшла на свій, е, на свій Apple Music і просто повидаляла всі російсько, російськомовні пісні. І деякі, якби може я знаю, що це виконавець російський, але пісня англійською мовою теж видаляла. І якщо український виконавець російської мови пісня, теж видаляла. Ну, тобто, мені просто неприємно, неприємно приймати е, цю мову. Я, е, мій, е, моя по буде мета, щоб мої діти не знали російської мови. Мені здається, що це просто буде найкращий подарунок для мене. Я просто не буду їх вчити, не буду їм просто давати доступ до тієї мови. Як ти а, думаєш, суспільство з часом буде змінювати свої думки, чи буде так само настроєно, як зараз, наприклад? Але вже ми маємо прогрес. Все ну прогр... Прогр... Прогрес так, але воно з часом все одно, як показує досвід, з 2014 року все забувається, Це всі правда. починають сприймати, як наче нічого не було. Чи буде зараз таке, чи все одно чи люди думаю, будуть ні. настроєні категорично? Я думаю, що ні, бо тоді ми мали, мали рамки, рамки областей, де було, де, де була війна, а де було спокійно. А зараз вся Україна в неспокої. тому якби на всій території е, я не думаю, що це забудеться так швидко, як, наприклад, це було з 2014 року. А ти зараз чуєш, наприклад, на ну йдучи на вулиці або якісь автомобілі, які проїжджають повз е, і в них грає музика російська, російська. музика. Так, я це чую. Як ти до цього відносишся? Я навіть часами реагую на це саме людям. Я е, лагідно агресую в їхню сторону. Кажу, що е, ви розумієте, що ви тим самим спонсоруєте війну, виховаєтесь в підвалах, а потім слухаєте російську музику і спонсоруєте, спонсоруєте ці ракети. І вони кажуть, що, та ні, та все нормально. Я Ні-ні-ні, нормально, ну, нормально було, може, колись давно, а тоді було нормально, зараз ненормально. Це категоричність вже, що не можна слухати російську мову. Так само не можна слухати блогерів, дивитися блогерів російських. Е, моя подруга недавно ходила на Нову Пошту, е, я навіть можу це озвучити, нова пошта 4, у нас тут знаходиться недалеко від нас. Так, і е, е, я звернула увагу, що м, працівник Нової Пошти в е, наушниках і дивиться Топліс. Всі дивились, ну, може, багато хто. Топліс, це Ян Топліс. Ян Лап... Там? Ні, не дивилась, Боже, просто неймовірний. Раніше був. Щас? Ні. Я не знаю. Я не, я не слідкую за ним. І, він, і той працівник дивився, дивився е, відео. Ну, вони, якби, такі научно цікаві. Коли раніше я дивилась, то мені було цікаво. Зараз мені навіть не цікаво. Якісь цікаві теми, що він там затрагує. Хоча я у мене зустрічається в, в Ютубі, е, і вона його перепросила, каже: ви розумієте, що дивлячись це відео, зараз ви спонсоруєте ви спонсоруєте війну з тим, що вона м, ну, до війни була російськомовна, зараз вона лагідно переходить на суржик, але спрос ну, просила мене, щоб я з українською мовою. Якби вона так трошки, трошки о, якби стає осознаний в плані і вона каже, ви розумієте, що ви спонсоруєте цим самим, цим самим війну і а він каже це ваші проблеми Ми написали скаргу на нову пошту А він, він живий залишився? Ну, як? Це риторичне питання на яке я хотіла б відповісти Ні, він працює далі на новій пошті але ми написали скаргу на, ну, на, на, на так, підтримку нової пошти через приложення, через аплікацію. Е, і щось там, вони якось переписувалися вже далі з нею, я не знаю, чим у нас все закінчилось, але треба на це реагувати. Як, ми знаємо, що люди все одно будуть агресувати в твою сторону, але якщо ти будеш першим, то може після тебе вже він щось подумає. Так само я зараз відчуваю дуже багато магазинів в, в, в інтернеті, які мені пишуть російською мовою. У нас є... Е, Відома фотографа в Охтирці, яка мені, е, мені треба було роз... е, рамки для фотографій купити. І вона мені відповідала російською мовою. Я сказала: перепрошую з російською мовою, я не співпрацюю. Вона е, е, е, хороша, удача. <гум> І так само є якісь магазини, я заказ замовляла ось, е, плащі, е, плащі, е, військовим. І то вони мені відповідали російською мовою і я перепрошую, я замовлю у когось іншого. Мені буде приємніше, коли з мною будуть розмовляти українською мовою. Це, це такий феномен, знаєш, у тих самих поляків є дуже гарний вираз. Польська для поляку. Угу. І знаю, вони, прямо, вони, патріоти, вони прямо мощні зас... патріоти. І це так само, як, наприклад, уявити собі ситуацію, ти приїжджаєш в Польщу, і ти такий, ні, розмовляйте зі мною на українському. Угу. Правда. Це те саме. Чого ee... сказала, так такі не <laughs> Він страшно поляка обісив. Му ну, по-польськи, він каже: му по-українськи. Ні, ну слухай, але якщо об'єктивно на це все подивитися, у нас держава, Україна, у нас є своя мова, який більше тисячі років. У нас є свій етнічний, своя етнічна абетка, своє етнічне письмо, рутенія. Своя культура і душа. Своя культура і своя душа на біса вам російське я цього не розумію ви хочете ну окей із 2014 року всі розуміють що таке пропаганда що російська пропаганда промивала всі мізки е, ну не будемо конкретно заглублятися в це але е, люди є такі люди вони і зараз є які кличуть Росія прийде. Чому ви не можете поїхати в Росію? Так, да. ну взагалі це, знаєте, я краще соберу е, зараз кошти, е, ну, не на автомобіль, а на, на білети в Москву, до Москви. <плес> Ясно-ясно, пане Поште, до Москви. Будь ласка, я, я навіть, добре, я не буду збирати, ми купимо той автомобіль на збирання грошей. Я свої кошти виділю і буду відправляти по одному людей. Просто зробіть таку програму. Чому, може, чому ми потрібні, чому, чому ми повинні кудись тікати із своєї землі, щоб захистити життя, а ті люди сидять, ой, наконець-то, скоро прийде Путін і буде все хорошо. До речі, була одна така людинка, у нас, може вона є до сих пір, в Охтирці, в мене там на райончику, я приїжджала в березні місяці додому і... Мені розказують, що є така там людинка, живе, розказує, зараз прийде Росія, я чекаю на Путін, я жду на Путіна, Росія прийде, і буде все клас. От війська, ані відуть, і будуть все клас. Це якийсь чоловік. Е, і я сказала, що треба їх здавати на поліцію. Ну, і я, ну, якби я знала людей, які знають людей, так, що ближче не просто на поліцію, так ну, поліцію знають. Я позвонила тому своєму знайомому, він позвонив знайомому, і до них приїхала все одно поліція. в кінцевому результаті приїхала поліція, е, скинули все на сусідню вражду, усі Сусідів всіх попитали про цього, про mm -hmm. цього дядька. Е, на сусідню вражду скинули це все, е, а через, але передали дані на СБУ. Через якийсь час мені відтелефоновує жіночка, яка мені, якби, закинула цю, цю удочку на цього дядька, каже, чим же зак закінчилося все? Е, приїжджало до нього СБУ, у нього був, в телеграмі були всі російські канали в телефоні. Портрет Путіна. Портрет Путіна висів, надіюсь, що в туалеті. Е, потім е, на телевізорі підключені російські канали. Тобто він, він просто був всередині, е, ну, як був всередині їхньої пропаганди. І був суд, Йому дали три роки условно, якби, так? Угу. условно. умовно. умовно так. А якщо із можливими перевірками, якби коли вони захочуть, тоді вони можуть приїхати перевірити. Якщо ну, вони поблокували всі канали, все то зрозуміло. Але якщо вони приїдуть і щось буде якби, в, тому, в тому напрямку, якісь такі натяки, то вони його посадять. Це моя заслуга. Я дуже, я дуже горжусь цим. Що я майже посадила людинку. І ще в мене є. Звичай. І ще мене є, ну, людинку, як у людинку, то таке ото. Тут, тут просто справа в тому, що, мабуть, потрібно було б тобі сказати, що війна для тебе це особисте горе. Угу. Це не, не просто так, що ти хочеш когось посадити, а у тебе є власний біль, з яким тобі довелося зіткнутися. І не можна бути осторонь, якщо війна зачіпає тебе особисто. Це так, це правда. В перший, в, перший день війни, я, в перший день війни я їхала вже у Львів. У нас в сім'ї троє дітей, ми всі виїхали у Львів, а батьки залишились в Охтирці. І в першій стичці із, із російськими військовими на маршалі на виїзді там... Підрозділ мого, ну як підрозділ там кілька осіб, о, в тому числі з моїм батьком, вони зупинили цю, о, якби цей взяли на себе цей перший удар, і о, тата, тата трофейний був, до речі, там тайфун, що о, о, ну, це автомобіль такий броньований, величезний. То ну, їде просто на них. Вони без нічого стоять, тата-муха, автомат. І все, ну, без, ну, без ніякої екіпіровки. Але вони зупинили той, е, той тайфун. І е, ті орки, які були в машині, вони побігали в ліс. І, і наш ну, батальйон, підрозділ, е, хлопці, ну там декілька осіб, вони пішли у ліс. І е, тата взяли полон і там вбили. І... Е, е, ми шукали дуже довго тата, і це було 3 березня, що, що е, його е, взяли в полон одного з, з, тих люд, з тих осіб, які тоді були біля тата, саме з іншої сторони, з ворогів, е, і він показав, де він знаходиться, і його тільки через багато днів е, вдалося знайти, і тому... Е, Якби Наша сім'я і раніше, з 14-15 рік, активно ми, батьки, займалися волонтерством. Тому е, зараз всі мої дії, всі дії е, мого чоловіка, сестри, брата, мами, е, всі дії нашого оточення, наших е, фондів, з якими ми співпрацюємо, е, ну, просто всі, всіх людей е, – то я, я, я це, я це е, сприймаю, що це йде би, в сторону, е, не то, щоб ні, це. Це йде е, просто в його ім'я. Отак. Що я, е, я і так би робила це 100%, бо в мене є потенціал для, до цього, в мене є е, е, якісь ідеї, що як би допомагати. Я хочу це робити, але коли це, ну, це трапилось, е, на жаль, е, і я просто роблю всі свої дії в ім'я його. Тому, можливо, це і третій пункт до моєї мотивації, який раніше ми обдивляли. То, ну, я називала так. Тому ми мусимо пам'ятати про такі жертви і про всіх наших захисників і захисниць, і бути їм дуже вдячними за їхню роботу, важку. Вони кожного дня стоять на захисті нашої країни. І такі люди, як ти на які займаються волонтерством, допомагають і військовим, і нашим громадянам. В цьому наша єдність, в цьому наша сила. Тому mm -hmm. потрібно, не можна про це забувати. І я сподіваюся, що все-таки, коли закінчиться війна, то... Ми прийдемо до того рівня суспільства, якого ми заслуговуємо. І після цього подкасту я сподіваюся, що кожна людина, яка це дивиться, заведе будильник на 9 ранку, кожного дня о 9 ранку хвилина мовчання. У нашій родині це, це 100% кожного дня. Ти в дорозі їдеш, ти сидиш, їсиш, ти просто відкладаєш справи хвилина мовчання. Без різниці, у тебе хтось із родини чи з близьких загинув, чи ти сидиш в безпечному місті, чи ти за кордоном, 9 ранку, по Україні, хвилина мовчання. У нас навіть в магазині припиняють на хвилину роботу. Всі. Бо це святе. Це, то, це те, заради чого, дякуючи чому, ми можемо зараз нормально функціонувати і нормально жити, старатись нормально жити. Думки на майбутнє? Допомагати. Після перемоги поїхати в Ялту. Я в Ялті була... І депортувати звідти всіх росіян. Ох. По залишкам того мосту, бо на катерах, на лодках. Хай, хочуть, хай як хочуть. Руками пливуть. Ну, взагалі, просто вручну, брасом. Хай впливають. Угу. О, до речі, останні, коли я... Коли я була на інтерв'ю оце ж польському радіо, то у мене подруга запитала, каже, і це я запитую у всіх під кінець нашого інтерв'ю, як ти бачиш, яку ти бачиш Україну після перемоги? От я у вас хочу запитати, яку ти бачиш Україну після перемоги? Е, мене вже запитували це запитання раніше. А. Е, ну, все рівно думки якби змінюються, але основний фон залишається одним і тим самим. Я бачу як дуже потужну державу із свідомим народом. Люди, які будуть щиріші, добріші, будуть ставити більше лайків, ніж дизлайків. Молодь, яка буде виїжджати за кордон, там навчатися, працювати який час і повертатися назад для того, щоб привозити лише найкращий, лише найкращий досвід і запроваджувати тут всі ці прекрасні ідеї і думки. Власне, так само як зробив я. Ігор. Ну, особисто я бачу: це по-перше, щоб була карта такою, як я, коли навчався в школі, у формі дракона. Це саме. Відмотали Я думаю, кула. Ну, це саме перша причина. А друга ну, і похідна від неї щоб максимально забрекодуватись від Росії, щоб ні культура, ні, ніякого взагалі впливу не було на нашу країну. Тобто ми далі формувалися як Країна взагалі інша. От, наприклад, як ми е, жили в 90-х, була Україна і були поляки. Ніхто не знав, що там за поляки, хоча вони під боком були. Так само от, ми повинні не знати навіть взагалі, що там проїсходить. Хай м, чим хочуть, займаються, хай розвивають, там чи не розвивають. Вобщо пофіг. Типу, от, взагалі ми як стіна кам'яна. А третє, щоб змінилася не просто Україна, щоб знали, що ми от такою ціною, а змінилася свідомість людей в плані ми не повинні красти, ми не повинні брехати. Тобто свідомість людини, яка, от як кажуть Верховна Рада, що там багато хто крадуть, але проблема не в тому, що вони крадуть, а в тому, що якщо заміти їх на інших, буде те ж саме. Щоб країна була в розумінні свідомою, що ми повинні працювати, тоді в нас буде ефект, а не знайти способи для свого власного збагачення. І коли ми будемо так думати, то ми зможемо здобути свій власний фонд, культуру зберегти і рухатись в майбутнє як одна єдина країна з могутньою історією. Національне відродження. Це дуже гарна відповідь, правда. В мене коли спитали, як яку я бачу Україну після перемоги, я сказала, без росіян. Дякую. До речі, кстати, новина гарна є. Після того, не знаю, правда чи ні, але після того, як е, росіяни відступили з Херсону, Міхалкова два інфаркти були. Це дуже гарна новина. Більше Міхаловська ніхто не буде отримувати. Тож, дуже дякуємо тобі, Інна, за сьогоднішній вечір. Дуже приємно було поспілкуватися із таким прекрасним волонтером, який піклується про нашу державу, піклується про наших хлопців і дівчат на передовій. Дуже тобі дякую. Вам дякую за запрошення. Дякую. Блінок. Блінок? Я б ще хотіла що сказала волонтеркою, бо я за фемінітиви. Так. Він волонтером. Він кожен раз, до речі, на подкасті такий каже, ти поет, поетеса фемінітиви. ні ага. разу не забувала. А, а, вони, а мене волонтером назвав. Я б що волонтерка. Так. Ладно, я, я вибачу. Точно, але да, але да. Це, це приватні картки, це люди, і я не вмію робити нормальні отчоти, це люди, які просто віддають, угу. отак. Ми всіх запрошуємо долучатися і донатити Інні на її рахунки, там де вона збирає кошти для того, щоб привозити машини, для хлопців на передовій. Тому, будь ласка, не будьте байдужими, долучайтеся. Якщо будете донатити, то ми станемо ближче до НАТО. Шо? Оце так калумбур! Також підписуйтесь на наш канал Ахторського молодіжного центру, Ютуб. На мій інстаграм, інстаграм іни. Всі посилання будуть в описі до відео. О тут раз квіточка виросте. Тут квіточка виросте. Задав влада, вже скільки претензій було, що я думаю, він вже не буде таким займатися. Просто майте майте якусь якусь стояв. Майте уяву, тут виросла хвіточка. <рес> Ніхто ж не дивиться. <рес> Нічого, я, я дивилася 10 хвилин. Все нормально. Ну, <рес> коли ти Ігор, вже перший пункт виконався. Люди, які кажуть правду. Вже. До речі, а. мене за це тільки й люблять, мені кажеться, що я їх буду дуже щира через щур. Я, от, якщо мені щось не подобається, то я одразу це кажу. Це була б моя подруга, ну. вам кажу. Паш, мені здається, ну це в зараз неправда, але я просто чистийся. Мені здається, що твоя шапка не підходить тобі сьогодні. Ну, я йому скажу, а не так, щоб ти ну, така ходить із ним. Фраза або там, фраза щирої України це або, там, або е, у тебе щось в зубки застряло. Давайте я покажу, як. <рес> Ось. Включила йому фронтальну камеру, або її, і все. Ну просто що я одразу кажу людині, я просто не люблю недосказаностей. Що якби люди такі в подвічному состоянні. І, ой, якщо я скажу, то я обіжу. Я обіжу себе, якщо я не скажу. Я просто так напрямку рубаю. І от ці люди ті, яких це обіжає. Значить, вони просто не мої люди. Не такі мощні, емоційні, як я. Чесно, справедливо. Правильно. Я ж вам це не сказала одразу, що мені здається, що вона має подвинуть отак, отак, отак столи. Це одразу якби. не так, що я буду. Так, у нас подкаст, але вони будуть боком сидіти. Мені не сподобається картинка. І я, ладно, промовчу, але я вам сразу сказала, що стою надо подвинуть. Ну, ви вже там дивіться, як у вас получиться, але на майбутнє стою надо подвинуться. Ми, до речі, займаємося пошуком спонсорів, mm -hmm. і нам було б дуже непогано отримати, як камеру, камеру. Камеру, камеру, бо нам потрібна камера для зйомок, тому... Е а, шапарі... а така людина сидить ідеться, думаю, а на що ж ви тоді знімаєте? Якщо вам кажуть. Дякуючи тому, що цей підказ був такий цікавий, Багато людей подивилися цей випуск. 100% знайдеться якийсь спонсор, який захоче віддати свою камеру, і будуть набагато якісніші підкасти. Півоваров хай дає. Півоваров топ. Я бажаю півоваров. Чи гарна кава у Гнадія Парахні? Я не знаю. Откуди мені знати. У мене в магазині продається теж хороше. А от блінку, яку ми сьогодні п'ємо з блінка, вона просто супер. До речі, якщо я так хліб, поліція вода, тут нема кави. А тут кава є. Недавно була така ситуація, коли я брала гуманітарку у, у досить відомої, відомого волонтера в Охтирці, е, і він просив за нею фотографуватися, але я сказала, що я не говорічна особа. Насправді так і є. Просто що я на своїй сторінці все показую, а якби десь в іншому напрямку я не виходжу. А сьогодні виявилось так, що я тут у вас, саме публічна особа в Ахтирці. Доброго дня на самому популярному подкасті в цьому місці. Це тільки тому, що я хочу підтримати цей молодий і потенційний проєкт, а не тому, що я е, хочу розпіаритися. Ну, це теж. Дуже, і, до речі, дуже дякуємо тобі за те, що ти реально доєдналася. І... Так. Мене єдине питання, яке дуже сильно хвилює. Цей волонтер часом не зв'язаний з фондом Сергія Притули? Я, на, я не знаю, я не, я не захожу на його сторінку. Одного разу просипаюсь утром, повертаю голову з подушки, він знімає, дивлюсь, прямий ефір веде, думаю. <ріху> <ріху> Там вже люди щось коментять. Ой, ви типу... про кого взагалі? Ні, ну Широ? до речі, є одна історія, я пам'ятаю, книжку ми дорисовуємо. От Осталось буквально метр на метр там типа этот щоб і виложити. І типу обід був, що вишка виїхала, типа, і там ну реально чуть-чуть осталось. Я захожу в Facebook, і фотка Геннадія Парахнідзе доповнена куском. Думаю, ну, частина номер 6. Ну в нього життя онлайн, правда. Як мені здається, він просто все позиціонує. Можливо, це з якоїсь сторони правильно, можливо, неправильно. Я стараюсь себе на сторінці викладати тільки по факту. Зараз якихось мішинок я не викладаю, як було це до, до війни мої походеньки no, в ну, лісі, ну, собаки. Ну, але і... взагалі, ну, наприклад, чим більше він викладає, тим більше людей до нього звертаються, це правда. Це я навіть правда. калину до нього недавно привозив. Він до мене підійшов. "Він no, okay. це... здається, що я її забрала ні, ні, вчора. Каже, так, ти можеш дістати швидко і дуже багато калини. В якому сенсі? Ну, ти ж зараз в Криківці мешкаєш. Кажу, так. Це ж село, там же калини а, да. обірватися да, да. Я так кажу, Гена, чесно, ти собі не сильно, не сильно уявляєш, не сильно вас уявляєш. вас конспіратори ніякі. Можна ж, можна ж запікати. А Гена — це не справжнє ім'я. Знаєте, замість з генератор. Генератор. Що, все? Ось така точка. Ми запускаємо аукціон. Чашка. 500 речі, гривень стартова ціна. <рес> у мене є е, такий тубус від якоїсь імпортної мухи. Я, заходьте на мою інстаграм сторінку. Я скоро розіграю. А до речі, прикольчик був. Ми передавали з Америки зарядки на Джавеліни перші дві неділі. Нас питають, а що, ви? а що вам на... А, ми питаємо, що вам надо? Та вони такі, ну, зарядка на джавелін. Хорошо. І ми з Америки заказали і, ми, і привезли зарядку на джеволін. А ще одна штука, за яку, я, за яку я дуже сильно горжусь, це якось я хотіла сказати, ну, щось воно вибилось. Е, я перевозила Мавіка через кордон, ці ж квадрокоптери. Uh -huh. І наш благодійний фонд у Львові одразу робить на них скидувальні механізми. Ну, якби, там, комплектації. І, і з мого є, є таке розпостренене відео. До речі, ти скину, і ти його будеш закинути. Прямо зараз. Е, є відео, е, там, де скидають гранатку, він випадає в люку машину. З мого Мавіка. Ох. Ото з мого Мавіка. Ти руками... відео гуляєш по інтернету? Да. А, ну я бачу Саме розпостранене воно. Воно це, в один момент так, було, що... що це кинули і ще, ски... і ще збили із, Джавелі... якось... із Дж... З бариків збили пару е, яхт десь в Чорному морі. Ото воно в один період десь було два відео. І я така, моїми руками котапів били. Oh, <laughs> Оце жирна точка.